Víte, co je to Marfanův syndrom? Je dost možné, že ne. Ostatně ani pár let zpátky já nevěděla, co je Marfanův syndrom. Ani to, že může být nebezpečný. A mimo jiné i kvůli této nevědomosti jsem přišla o tátu. Ale uklidním vás. Díky tomu, že se teď díváte, si ukážeme, že ne každý scénář musí dopadnout takto špatně. Co to tedy vůbec je, takový Marfanův syndrom? V prvé řadě je potřeba zmínit, že je to vzácné onemocnění. Trpí jeden člověk z pěti tisíc. Zároveň ale Marfan opravdu není žádný marťan, a takový lidé mezi námi zkrátka jsou. Ostatně, když si to přepočítáte na počet obyvatel České republiky, 10 milionů, tak to vychází, že v České republice je dva tisíce pacientů s Marfanovým syndromem. A kdyby se všichni naraz rozhodli, že chcou jít do kina skala, tak by zaplnili dva a půl sálu, což už vůbec nezní jako tak malé číslo. No, takže si tak zmiňujeme některá čísla, statistiky a zní to trochu jako zprávy v poslední době. Nicméně, uklidním vás, není to na každé. Jediný způsob, jak se ten syndrom přenáší, je z rodičů na děti a to geneticky. Zároveň se může někdy stát, že ta chyba vznikne jen tak náhodou. Prostě to se občas v přírodě stává, při roda dokonalá chybuje. Ale každopádně platí, že vždycky se s tou chorobou pacient rovnou rodí. Narodí se s mutací v DNA, a to konkrétně v genu pro Fibrinin Fibrilin je protein, který v lidském těle u všech tkání zajišťuje pružnost. Zajišťuje, že všechny tkáně se po roztažení vracejí zase do své původní šířky a délky. Ovšem pacienti, kteří mají marfanův syndrom, tak mají trošku problém. Asi znáte takovéto gumičky, na začátku vypadají hezky, pěkně, kompaktně, no a po čase se vám takto vytahají. No a přesně takto, to je i u pacientů s Marfanovým syndromem. Všechny ty tkáně se roztahují a už se nevrací do své původní délky. Co to ale způsobuje? Je to celá plejáda příznaků. Je jich asi kolem dvacítky, některé z nich výraznější, některé méně, některé jsou pro Marfanův syndrom specifičtější, no a my si některé z nich ukážeme. Z těch dvou nejvýraznějších jsou to tyto: vychýlení oční čočky. Oční čočka je normálně v těle zavěšena na takovém pružném aparátu a v průběhu života se u pacientů s Marfanovým syndromem tento závěstný aparát trošku vytahá, takže ta čočka se pak pohybuje různě tak doleva, doprava a způsobuje to zhoršení zraku. Dalším a tím úplně nejdůležitějším příznakem a důvod, proč vám to celé říkám, je roztažení aorty. Srdce běžně v lidském těle pumpuje obrovskou silou, však to víte, musí se ta krev dostat do všechkání v lidském těle. No a jak takhle pumpuje fakt s velkou vervou, tak ten největší tlak schytá aorta, která je hned za ním. A u pacientů s marfanovým syndromem dochází k tomu, že se ta stěna pořád znova a znova rozšiřuje, až jednoho dne ve starším věku může prasknout. A to je právě ten fatální příznak pro pacienty s marfanovým syndromem. Teď jsem ale zmínila dva příznaky, které jsou sice pro marfanů syndrom Typické, ale jak si nezjistíte podle nich, jestli ten marfanův syndrom máte nebo ne. Takže si pojďme ukázat některé příznaky, které jsou vidět na první pohled. Zároveň jsou to příznaky, které nejsou typické, tak se může stát, že je máte, i když jste úplně zdraví. Pro pacienty s marfanovým syndromem je typické, že jsou velmi vysocí a zároveň mají velmi dlouhé končetiny. Asi znáte takovou poučku dříve z života, že jak jste vysocí, tak, tak máte dlouhé i rozpětí rukou. Pojďme si teďka něco vyzkoušet. Rozhodně to neskoušejte doma sami. Vemte se k tomu někoho, protože jinak to změříte blbě. Postavte se ke zdi, nechte se změřit, jak jste vysocí. Potom si změřte rozpětí od prostředníčku k druhému prostředníčku. A tady tento rozměr, to rozpětí, vidělte tou výškou. Vyde vám nějaká hodnota. No a pokud je ta hodnota vyšší než 1,05, tak je to jeden z příznaků. Například pokud já, když mám 182 cm, mám rozpětí 184 cm, tak mi ten poměr vychází 1,01. Pokud bych měla 192 cm rozpětí, tak už jsem právě na té hraně 1,05. To znamená, že bych každou ruku musela mít o 4 cm delší, nebo jednu delší o 8. Další dva příznaky, které jsou takové zajímavé a můžete si je na sobě vyzkoušet, jsou příznak palce a příznak zápěstí. Hned si je vyzkoušíme, takže pojďte klidně se mnou. Takto ohněte prst a palec a přehněte přes něj zbývající čtyři prsty. Pokud vám přečuhuje jeden článek nebo větší část toho palce, může to být jeden z příznaků. Příznak zápěstí zase funguje tak, že vezmete palec a malíček a upozorněj malíček, ne ukazováček, a obejmete s ním zápěstí druhé ruky. Opět, pokud se dotýkáte, ideálně ještě pokud vám přečuhuje větší část prstu například celý článek, může to být zase jeden z příznaků. A teď už jenom tak zrychlíku zmíním nějaké další příznaky, abyste měli ideální představu o tom, co to tak ten Marfanův syndrom ještě je. Typické jsou i příznaky v obličej. Marfanci mívají uší, protáhlý obličej, nahuštěné zuby nebo různé deformity hrudníků, páteře. No je toho zkrátka spousta. Takže teď tak nějak zhruba máte představu, co ten Marfanův syndrom je. Možná už jste pojeli podezření, že to máte vy nebo někdo ve vašem okolí. A co teď? No, v prvé řadě podívejte se na wwwmarfane.cz. Tam jsou fotky všech příznaků, je to tam všechno vysvětlené. Zjistíte, jestli skutečně hrozí, že byste mohli mít Marfanův syndrom. Za druhé, zajděte si k lékaři. Sami jistě víte, že když si diagnostikujete sami chorobu podle Google a bolí vás třeba hlava, tak zjistíte, že máte snad nádor mozku a že umřete hned do druhého dne. No a za třetí, a to nejdůležitější, nezapomínejte na prevenci. Marfanův syndrom je sice nelečitelné onemocnění, ale těmi kardiologickými vyšetřeními se dá spousta zachránit úplně včas a je toto to nejdůležitější a přitom nejjednodušší, co pro sebe v této situaci můžete udělat. Podobně jako si u covidu pamatujete ta slavná 3R, roušky, ruce, rozestupy, tak tady si pamatujete ty dvě P a to je zníte příznaky a nekašlete na prevenci. Díky moc.